Вітаю вас! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наш гість Артем Пощіленко, керівник гуманітарного штабу Миколаївського центру підтримки бізнесу. Артема, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Скажіть, будь ласка, чому Миколаївський центр підтримки бізнесу взявся за цю справу? Ну, дивіться. В перший день війни кожен, я вважаю, кожен українець, кожен миколаєвець мав зрозуміти для себе, а де його місце в цій війні. Для нас цей е, вибір був зрозумілий, частина наш, е, наших колег знайшли себе на фронті і сьогодні вони захищають Україну і місто Миколаїв. Е, частина наших колег, як і саме більшість нашої команди, ми прийняли рішення, розуміючи, що ми маємо бути і можемо бути більш корисними саме на гуманітарному фронті. Враховуючи і наш багаторічний досвід роботи з потужними міжнародними спільнотами, е, скажімо так, плотну комунікацію з колегами в бізнесі, ми прийняли рішення об'єднати ці всі зусилля і фактично вже на другий день почали роботу з формування гуманітарного штабу. Сьогодні до гуманітарного штабу входять це і представники спілки підприємців Миколаївщини, Українська асоціація Центрів тобто підтримки бізнесу. Тобто ви об'єднали... Так і, є, так і є, ми зібрали наших, наших колег, ми зібрали наших партнерів, з ким ми працюємо. Це і «Морський кластер України», це і е, «Ротері-клуб Миколаїв». Фактично, це е, така сьогодні потужна спільнота, це сьогодні вже близько 50 е, людей, е, які прийняли для себе рішення свій час вкладати в підтримку оборони міста Миколаєва допомоги місту Миколаїву, Миколаївській області, бійцям, тому ну, от, таке було рішення і ми розуміємо, що кожен з нас має вносити свій внесок в цю перемогу і тільки разом, об'єднавши наші зусилля, підсилюючи наші збройні сили, допомагаючи нашим громадам, ми зможемо перемогти. А по яким напрямкам працює ваш гуманітарний штаб? В нас є три основних напрямки, які ми для себе визначили. Перший напрямок – це, безумовно, допомога і підтримка збройних формувань, а саме Збройних сил України, Територіальної оборони, Національної гвардії. Це напрямок номер один. Наступний напрямок – це робота з територіальними громадами, перш за все з тими громадами, які постраждали внаслідок ворожих нападів, і також ті громади, які сьогодні приймають до себе переміщених осіб. І третій напрямок – це робота безпосередньо з волонтерськими групами, а місто Миколаїв – це місто з добрими волонтерськими традиціями. І ці волонтерські команди, які сьогодні адресно працюють безпосередньо з містянами, з людьми, хто потребує допомоги, люди, хто залишилися без належного піклування, і безпосередньо ці волонтерські команди отримують від нас відповідні ресурси, продовольство, в залежності від потреб людей, з якими вони працюють. І таким чином ми їх забезпечуємо ресурсами, необхідними для, для допомоги. Оце три таких ключових напрямки. Ось ви сказали, що один з напрямків – це допомога громадам, які постраждали від наслідків війни. Скільки цих громад? Чи можете назвати? Ну, сьогодні я від, навіть попросив колег, готуючись до нашого ефі... Ефіру, бо за ці фактично три місяці вже цих контактів дуже багато, попросив для мене зібрати інформацію. Це близько 15 громад Миколаївської області це і Даманівська, Веснянівська, Вознесенська, Баштанська, Галицинівська, Казанківська, Миколаївська. Прибужанська, Олександрівська, Воскресенська, Березанська, Арбузинська, Прибузька та інші. Тобто це громади, які сьогодні, з якими ми протягом всього цього періоду співпрацюємо. І співпрацюємо саме в ці хвилини, бо зараз на одному з наших складів, а сьогодні у нас в управлінні три фактично складські локації, і от, буквально зараз громади отримують відповідні вантажі, які ми привезли в місто Миколаїв. І частина з цих вантажів прибула в рамках нашої співпраці з міжнародною організацією міграції, одним з найпотужніших міжнародних інституцій, яка опікується саме проблемами переміщених осіб. Ми є офіційним партнером і представником міжнародної організації міграції. Тут у нас тому в інтересах цих спільнот ми збираємо замовлення і відповідно веземо вантажі для потреб цих громад. На сторінці УФБ центру є інформація від учора щодо закупівлі гуманітарним штабом на базі Центру підтримки бізнесу. 150 спальників для бійців також закуповували прилади нічного бачення і решту обладнання. Скажіть, будь ласка, Артем, як визначаються потреби у наданні допомоги, ну, наприклад, у військових? Ну, тут є в нас е, декілька інструментів. Перш за все, це прямі запити е, військових частин, військових підрозділів. Сьогодні у нас вже більше 20 підрозділів, е, скажімо так, у нас на забезпеченні з нашою підтримкою. І ми від них маємо зворотній зв'язок на постійній основі по потребах. Крім того, ну, використовуємо і інструменти прогнозування, розуміючи, що е, може бути потрібно, ну, враховуючи, перш за все, наприклад, зміну з погодою, зміну е, пори року, тому фіксуємо ці потреби, далі шукаємо можливості. Щодо спальників, ну це вже не перша закупівля. Розуміємо, що зараз формуються нові підрозділи, доповнюються ті підрозділи, які вже знаходяться в зоні бойових дій. І спальник це одна з таких базових потреб, для того, щоб наш захисник мав хоч трішечки комфорту на передовій. Тому ми прийняли рішення сфокусуватися за цим напрямком, це вже в нас такий третій, третій скажімо так, транш, коли ми безпосередньо формували фінансовий ресурс і замовляли. І, до речі, це український виробник на, в той частині України, яка сьогодні трішечки більш безпечна. Тому ми це е, також поєднуємо частково і з нашою професійною діяльністю підтримки вітчизняного бізнесу. Тому е, ну, спальники – це одна з таких нагальних потреб. Інша проблема, і е, я розумію, що військові, які нас, можливо, сьогодні також дивляться, знають цю, цю проблему – це турнікети, це індивідуальні е, средства, засоби захисту е, від поранень е, – це є проблемою, тому також ми на цьому фокусуємося. Вже більше 1.5 тисяч одиниць ми завезли в Миколаїв. Сьогодні це, весь, весь цей вантаж вже у нас у підрозділах, ще у нас там трішечки є залишків на складі. Ми сьогодні е, працюємо над запитами, які ми отримуємо від наших військових. Також вже маємо розміщені замовлення і чекаємо на е, наступні надходження. Все це безпосередньо з Європи. Тому е, ну, якість належна, ми можемо бути спокійні, що у разі потреби, хоча хотілось би, щоб жодному з наших бійців, в житті він не потребував користування цим засобом, але ж він має бути в екіпіровці сьогодні наших бійців. Скажіть, будь ласка, Артеме, а як саме ваш штаб допоміг у наданні населенню питної води? Ця потреба і зараз, і проблема залишається актуальною для Миколаєва, тому що, слава Богу, що вода є, але питної води не не вистачає. Так. Можливо, е, чи вистачає? Е, ну, дивіться, ні, питної води, звісно, не вистачає. І так, е, я казав, що е, ми намагалися з початку відпрогнозувати виклики, які, з якими може стикнутися місто Миколаїв. Ми розуміли всі ризики е системи водопостачання міста Миколаєва з Дніпра, розуміючи, що ворог сьогодні окупував е частину території, де саме наш водохін знаходиться. Тому, е скажімо так, цей ризик був прогнозований. Тому ще до е початку цієї історії ми вже, е скажімо так, шукали інструменти і можливості, тому вже на другий день після того, тобто, як вталися… – Тобто відсутність води у місті ви передбачали? – Ми прогнозували, ми передбачали це. Ну, це передбачали, ну, фактично це ж е, ну, це не так складно. Ми з вами розуміємо, як е, працює сьогодні система е, життєзабезпечення міста Миколаєва. Питна вода – це ключовий елемент е, життєзабезпечення, тому… Е, Шукали можливості і вже на другий день ми е, мали розуміння, що ми привеземо в місто Миколеєв ємності для е, чистої питної води і більше 40 тисяч ємностей, е, це такі е, білі е, каністри е, різної ємкості від 5 до 10 літрів, е, е, ми привезли біля, більше 40 тисяч одиниць до Миколаєва, ми знайшли можливості їх наповнювати чистою питною водою. Це і завдяки бізнесу, який сьогодні є власниками цих джерел, це і компанія Чиста вода в місті Миколаєві, це і інші власники джерел питної води, з якими ми наповнювали ці ємності. Наші волонтери на власних автівках розвозили її по місту Миколаєву і, до речі, продовжують це робити зараз. 에, вдалося долучити навіть партнерів з інших регіонів по програмі, яка в нас сьогодні називається «Фронт питної води», нам допомогли і колеги з Ізмаїлу, колеги з міста Чорноморського, з міста Южного. І дуже потужну підтримку ми знайшли від наших партнерів «Укрзалізниця», це одеська філія «Укрзалізниці». До речі, саме сьогодні о 12 на Соборній ще один вантаж питної води від наших партнерів з «Укрзалізниці» ми вже доставили і роздали містянам. Тобто загалом, використовуючи різні джерела і наповнення цих ємностей тут по Миколаєву і по півдню України, а також привезення вже питної води в пляшках, ми з колегами рахували, сьогодні це вже більше 350 тонн питної води, якісної в упаковці, ми надали містянам. Тому розуміємо, що це потужний вплив, але ж, Питання залишається актуальним, та вода, яка в нас є в крані, ми з вами її кожного ну, дня користуємося, неможливо. і дуже добре, що все ж таки міській владі вдалося налагодити постачання технічної води, це зняло багато проблем, скажімо так, санітарно-гігієнічного характеру, це зняло потужний ризик екологічної Катастрофа, яка могла розпочатися в зв'язку з відсутністю води Але ж це вода технічна і для нашого здоров'я, для споживання вона непридатна Тому питання забезпечення міста питною водою залишається На жаль, сьогодні не всі миколаївські родини мають фінансову можливість купувати воду за гроші тому питання доставки води все ж таки і надання її тим людям, хто потребує на безкоштовній гуманітарній основі також залишається в нашому порядку денному, і ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку з нашими партнерами, шукаючи як гроші, так і можливість фізично доставити воду. Артеме, з, ким, з якими державними установами працює Миколаєва, працює ваш гуманітарний штаб? Ну, дивіться, ми співпрацюємо з усіма. Сьогодні це і військово-цивільна адміністрація, це безпосередньо і Миколаївська міська рада. Тому тут, дивіться, це спільний фронт. Ми маємо бути всі разом і ця комунікація є, є вкрай важливою. Крім того, я казав, що ми плотно працюємо з територіальними громадами міста Миколаєва, ми працюємо також з органами місцевого самоврядування інших регіонів. До речі, до допомоги Миколаєву, до підтримки Миколаєву долучилися багато міст і областей України. Це і наші, наші сусіди з Одеської області, це і Ізмаїл, це і Чорноморськ, це і безпосередньо Одеса. І далі це і Тернопіль, це Луцьк, це Львів, це Вінниця, це маленьке, але дуже потужне місто Немирів, з якими ми також маємо дружні зв'язки, це і Ужгород, це і навіть наші партнери з, з Києва. Тому ми розуміємо, що ця війна все ж таки згуртувала країну, Дуже потужно, а. і не лише країну, а й нас, і все ж таки ми бачимо наслідки, це формування нас як нації. Артема, а хто і як може долучитись до роботи вашого штабу гуманітарного? Е, ну, ми раді, раді підтримці всіх волонтерів. І сьогодні в команді гуманітарного штабу Центру підтримки бізнесу є люди е, різного віку, є і е, досить молоді е, навіть учні старшої школи і студенти, є і е, люди, які вже з е, життєвим досвідом. Це сьогодні і керівники, власники підприємств безпосередньо, це і волонтери, які просто свій час сьогодні інвестують в нашу перемогу, люди, які сьогодні не мають роботи, бо ми розуміємо, яка сьогодні в нас економічна ситуація, ми бачимо, що фактично більше 80% сьогодні підприємств не працюють, але ж, Люди патріотично налаштовані, люди, які не можуть сидіти просто вдома, а хотіли б допомагати е, нам, допомагати Україні, допомагати Миколаєву рухатись до перемоги. Такі люди є, і вони долучаються до роботи е, я впевнений не лише гуманітарного штабу центру підтримки бізнесу, а й інших е, гуманітарних спільнот, які є також працюють у місті Миколаєві. 21 травня в Центрі підтримки бізнесу відбулась презентація міжнародної виставки політичних та антивоєнних карикатур. Скажіть, будь ласка, Артему, яка мета цього проєкту? Ну, дивіться, крім е, фронту військового, фронту гуманітарного, ми розуміємо, що в цій гібридній війні важливу роль відіграє фронт інформаційний. Ми розуміємо, що все те, що відбувається в, е, в головах, Багатьох людей по, по світу, на жаль, не лише в Росії, не лише е, в, там, в Білорусі і далі, ми розуміємо, що пропаганда має свій вплив і по світу, тому інформаційний фронт є дуже важливим. І е, ту можливість е, нанести ворогу е, Удар на інформаційному фронті, яку ми побачили, співпрацюючи з нашими колегами, а це е, Одеський клуб карикатуристів, це наші партнери по ротарі з клубу е, Одеса Рішельє. Коли вони започаткували цей міжнародний конкурс карикатури політичного плакату «Руський воєнний корабель і знаємо куди», е, ми побачили, наскільки це потужно. Ми побачили, що цей е, конкурс отримав підтримку більш 25 країн світу, це 40 авторів, це сьогодні вже більше 300 робіт. Ми розуміли, що для Миколаєва вкрай важливо мати цю подію тут. Тому фактично Миколаїв став е, точкою старту для е, всеукраїнського, а після цього ми розуміємо, що і європейського туру цієї експозиції – Бо саме в Миколаєві ми цей корабель похрестили, тут ми його відспівали, тому стартувала ця експозиція з міста Миколаєва. І ну, ми бачимо, що ті роботи, які сьогодні є в цій, в цій експозиції, вони свої смисли і своє завдання виконують. Після заходу відбувся аукціон. Скільки зібрано грошей і куди вони підуть? Після цього аукціону було... це. Один з невеличких таких фандрайзингових інструментів, було зібрано близько 15 тисяч гривень, цей збор коштів буде продовжено, плануємо придбання обладнання потрібного для лікарні швидкої медичної допомоги, тому… Це лише початок, я знаю, що вже в Києві відбулася відповідна презентація, і там також е, наші колеги, це і Тетяна Чечкалюк, е, інші наші партнери по ротрі продовжують цей рух е, Україною. Е, днями ця експозиція буде в Чернігові, тому е, будемо дивитися вже на результати збору коштів трішечки з часом, а пошук можливостей для фінансування гуманітарних потреб Міста Миколаєва. До речі, сім лікарень на сьогодні також є, скажімо так, в фокусі нашої підтримки. Це і лікарні в місті Миколаєві, це і військові шпиталі, і наші базові лікарні, які сьогодні фактично працюють з і з бійцями з фронту, і з нашими цивільними, хто страждає від російської агресії. Тому напрямок Підтримки наших медичних працівників також є одним з наших пріоритетів. І як надалі ви думаєте організовувати роботу гуманітарного штабу? Ну, Дивіться, ми починали дійсно перші дні, ми починали лише з, так, з тих можливостей, які були в нашому офісі, і тих партнерів, з ким ми працювали. Сьогодні це вже три фактично складські локації, і ми розуміємо, що потреби гуманітарні, вони будуть актуальні і після перемоги. Ми розуміємо, яких наслідків для наслідка як країни, для людей наших, несе ця війна, тому ми будемо продовжувати цю роботу. Ми працюємо, я вже згадував, з декількома потужними міжнародними нашими партнерами. Це і Міжнародна організація міграції, це і Міжнародна організація People in Need, це Міжнародна організація Nova Ukraine, це безумовна Rotary International і мережа Rotary-клубів по всьому світу. Тому, ну і крім того, український бізнес, вітчизняний бізнес, який також з першого дня війни вкладав власні ресурси в обороноздатність, в оборону міста Миколаєва. До речі, ми розуміємо і ми бачили, відвідуючи колег на підприємствах, з ким ми співпрацюємо, фактично з першого дня війни ті підприємства Миколаєва, які мають в себе потужності по металообробці, включилися, і це було фактично таке масове вироблення протитанкових їжаків, інших, інших конструкцій для забезпечення оборони міста Миколаєва, це спрацювало, ця робота продовжується, але ж ми розуміємо, що бізнес сьогодні, він бракує ресурсів, фактично всі власні кошти і ті кошти, що були оборотні, вони вже витрачені або на підтримку е працівників, або вони витрачені на е передачу ресурсів на оборону, тому питання е, підтримки економічної активності бізнесу Миколаївської області залишається нашим пріоритетом. Сьогодні ми включаємо е, вже місто Миколаїв до програм економічного розвитку міжнародних. Е, буквально два тижні тому запущена програма по е, роботі з нашими німецькими партнерами в рамках «ЄУФО Бізнес». Тому цей напрямок також буде в нашому фокусі надалі. Артем, я вам вдячна за участь в нашій програмі. Сьогодні нашим гостем був керівник гуманітарного штабу Миколаївського центру підтримки бізнесу Артем Ващеленко. Питання поставлені, а нашу програму завершено. На все добре. Дякую.